Ahojte, kurzor mi mojich kolegov prejde denne nespočetne veľa webov. V mojom novom blogu píšem o tom, čo na týchto weboch nemajú radi. Nedej iba o bohapustý hejt, ale článok má slúžiť ako konštruktívna kritika. Ak sa chcete dozvedieť viac, čítate môj nový blog. Volám sa Imro Petro a v Píca sa opracujem ako SEO špecialista.